Тетяна продає біля зупинки філармонія молоко та сир. Каже, не йде на ринок, бо там треба платити за місце і перевірку продукції. – Де виходить, там стоїмо. Так вийшло, то й стали, де люди стоять. Не на камеру продавці, що торгують біля філармонії, кажуть, не йдуть на ринок через те, що біля зупинки більше людей і швидше можна продати продукцію. – А ага. тут торгуєте, а не на базарі? – Ні, ми вже йдемо, бо зараз на кому Та й добеседовала, зараз ду. На ринку Ранковий, який поруч із філармонією, завжди є вільні місця для торгівлі. Взимку більше, влітку менше, каже заступник директора ринку Петро Лахбаєв. ціни зрівняли що з землі, що з прилавкою 10 гривень за торгівлю. Як ви бачите, от прилавки в місті вистачає. Вони вважають, що продадуть швидше десь з тротуару, ніж поки вони прийдуть на ринок, знайдуть місце. Продукція тваринного і рослинного походження, яка реалізується на агропродовольчих ринках, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Вона є платною, каже завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 2 що на ринку Ранковий Петро Онофрійчук експертиза кроля коштує 10 гривень, експертиза одної птиці коштує 6 гривень, 4,50 молоко коштує, сир з по 11 гривень. За словами Петра Онофрійчука, без висновку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, контролери не повинні надавати торгове місце. З початку року, допустимо, не допущено аж 24 випадки печінки хінококозної – це 72 кілограми. Вісім випадків молочної продукції, сир, сметана, були овочі не допущені до реалізації також. Продукція, яка продається з тротуарів, не проходить жодних експертиз, каже начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександра Титарчук. За її словами, на агропродовольчих ринках області трапляється продукція неналежної якості, але її до продажу лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не допускають. Наприклад, до овочів і фруктів у нас не допущено за перше півріччя понад 7 тонн. По причині вони не допущені невідповідної органолептичних показників та перевищення залишків нітратів. Це по всій області цифри. Стосовно молока і молочних продукцій цифра становить теж не менше – півтори тонни. Як розповів директор Хмельницького міського комунального підприємства Муніципальна дружина Роман Цимбалюк, у місті є дев'ять локацій, де систематично здійснюється стихійна торгівля. Туди постійно навідуються інспектори Муніципальної дружини. З порушниками проводять профілактичні бесіди, просять перейти торгувати на ринки. При систематичних порушеннях несанкціонованої торгівлі у великих масштабах складають протоколи. За цей рік було складено близько 40 адміністративних протоколів згідно 152-ї статті за порушення правил благоустрою, відповідно за порушення правил торгівлі на території нашої Хмельницької територіальної громади і направлені на розгляд до адміністративної комісії. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.